ПСАЛОМ 26 Господь моє світло і моє спасіння, Кого маю боятись? Господь мого життя твердиня, Кого маю страхатись? Як насідають злочинці на мене, Щоб жерти моє тіло, Напасники мої й мої вороги, То вони спіткнуться й упадуть.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 Почуй, о Господи, мій голос, коли взиваю. Змилуйся наді мною і обізвись до мене. В Твоєму імені серце моє каже, обличчя моє шукайте. Твоє обличчя, Господи, я шукаю. Не ховай обличчя Твого від мене. Не відпихай слуги Твого в гніві. Ти моя поміч.